Першими враженнями від нової виставки ділиться хмельничанка Наталія Задворна. Я дуже вражена, що тут навіть з Римської імперії є артефакти, знайдених в Хмельницькій області, в Меджибижі. Я, чесно кажучи, навіть шокована. Я не чекала деякі артефакти побачити тут. Якісь монетки з, з Римською імперією зв'язані. Я трошки аж здивувалася, що на, на цій території можна знайти з, з, з, з тієї епохи знахідки якісь. Два місяці чекали екскурсії до Меджибужської фортеці учні початкових класів Хмель школи номер 21, говорить їхня вчителька Тетяна Рудницька. Вдалася екскурсія, тому що багато нового діти дізналися про звичаї народу нашого в минулі роки, побачили різні предмети, які виготовлялися нашими ж предками, і їх це звичайно зацікавило. Говорить відвідувач музею Олександр Дячок. Я побачив тут скалати, я був дуже вражений. Мені сподобались там якісь лежви. Стрелы. Стрелы. И уйти ножницы. Найдавніший експонат представлений на експозиції. Це знаряддя праці, які виготовляли первісні люди 1 мільйон 200 тисяч років тому, каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіш Ігор Западенко. В ході досліджень, які передають реставрації, ми знаходимо надзвичайно цікаві унікальні речі, багатьох із яких немає навіть у провідних музеях України. Починаючи від перших кам'яних знаряд, які знайдені археологами на окуму, вулиці Меджибожа, а тут у нас є найсхідніша у Європі зафіксована стоянка первісної людини віком мільйон двісті тисяч років і аж до 19 століття. За словами Ігоря Западенка, на виставці представлені експонати Трипільської, давньоримської і давньоруської культур. Є предмети Речі Посполитої, а також 19 століття, розповідає Ігор Западенко. Величезний галечик трипільських часів, якому 5 тисяч років, який був знайдений під час розкопок неподалік Меджибужа у сілі Русанівці, реставрований із 160 окремих фрагментів, але такого об'єму і такого віку е, керамічні речі вони не часто знаходяться в музеях. Чи, наприклад, кінця 18 століття е, келих, різьблений скляний келих, який з двох частин скляною різьбою з'єднаний. Таких келихів взагалі в музеях світу відомо лише 4. Експозиція приурочена до 50-ти річчя з часу відкриття першого музейного закладу в стінах фортеці, розповідає директор державного історико-культурного заповідника Межибіш Олег Погорілець. Ми маємо багато і здобутків, маємо і проблем, зрозуміло. Ми цікавий музей тим, що у нас самий головний музейний предмет, експонат – це сама фортеця. І вона унікальна, бо ніде в світі ви іншої такої самої не знайдете, так само, як унікальний камінець, і старокостянтин і інші фортеці. За словами Олега Пугорільця, у Меджибіській фортеці представлена історична, археологічна, етнографічна експозиція, а також музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.